Festival Setkání národů nabídl široké veřejnosti příležitost poznat národní tradice, umění, zvyky cizinců z různých zemí světa, kteří u nás žijí, pracují nebo studují. Pod jednou střechou v budově hradeckého Adelbertina tak návštěvníci prošli svět od Ameriky přes Evropu, Afriku až po Asii. Posláním naší je organizace našeho integračního centra pro cizince je spojovat lidi navzájem, pomáhat cizincům, aby se začlenili do společnosti, takže touto formou se snažíme naplňovat ten náš hlavní cíl. Návštěvníci se mohli u 15 stánků přiblížit k 15 zemím, kde jejich zástupci prezentovali svoji kulturu, tradiční výrobky, předměty, oděvy, ale i volnočasové aktivity. Já jsem z Kyrgyzstánu a návštěvníkům ukazuji naše tradiční kyrgyzskou hru, jak jsme neměli televizi, rádio, všechno práce měli hotovo a večer už neměli co dělat tak byla naše zábava hra běžtaž se jmenuje to jako překládá se jako pět kamínků. princip je takový, že takhle hodíme na zem, pak jeden kamen je hlavní, a hodíme nahoru a chytneme jo, pak další, pardon pak musíme takhle každý e, Kamínek zdvihnout, a toho máme sedm levlu, a každý těžší a těžší. Ale návštěvníky zkoušejí aspoň jeden kamínek zdvihnout, tak mám tady všude už kamínky, padaly všude, lítali, ale nakonec jim povedlo. Hlavní část festivalu se pak odehrávala na hlavním pódiu. K vidění byly například latinskoamerické tance v podání vítězky Stardem z roku 2016, Veroniky Lálové, nebo třeba větnamské tradiční tance. Ale nejenom tancem ožilo jeviště, také se zpívalo, například Betty z Větnamu se prezentovala tradičními větnamskými písněmi. Pořádný rechod v tom dobrém slova smyslu pak na pódiu předvedli zástupci afrických států. Akce měla i svou doprovodnou část a to výstavy. Návštěvníci si mohli prohlédnout fotografie z větnamské komunity nebo část nazvanou Hradec králové očima ukrajinských malířů a také výstavu příběhů z Indie a Iránu.